Ok, soalan seterusnya apa berlaku bila pemilik pemilik rumah telah meninggal dunia Ok Jadi tanah tersebut telah jadi diserahkan kepada bahagian pusaka kecil Ok, jadi you kena pergi uh, orang, uh, orang yang layak untuk menuntut hak atas tanah tersebut Dia kena pergi bahagian pusaka kecil dan mengisi borang untuk dibicarakan jadi perbicaraan tu nanti uh, segala pembunyitang dia punya hak bahagian-bahagian ni dia, dia tolak dan mahkamah ataupun hakim akan putuskan siapakah yang layak untuk nak uh, membuat uh, urusan selanjutnya sekiranya nak jual rumah ni jadi ini adalah proses yang panjang mungkin paling awal pun ialah 6 bulan baru boleh jual uh, bila dah dapat jasmen daripada hakim mengatakan orang ni adalah dia punya uh, authorized person barulah kita boleh nak jualkan rumah tu lah so at this moment kalau sekiranya kita nak mudahkan cara jadi pemudah cara ialah kita suruh dia pergi dekat bagian pusat ke kecil dan lakukan uh, segala pengisian borang dan buat bicaralah. so kalau sekiranya 6 bulan ni kalau sekiranya tidak ada bantahan kalau ada bantahan dan dia akan ambil masa lama dan drag on lah selagi tak ada apa keputusan daripada hakim selagi tu benda tu tak boleh tak boleh nak jual bagaimana cara untuk buat terus macam yang saya kata itulah kita kena dapatkan apa tu? kuasa daripada hakim dia akan serahkan kepada satu orang dan dia akan uruskan dengan orang tu